الشيخ اكرمكم الله هل ينطبق هذا الحكم على من صلى فريضه وترك فريضه يعني صلى الصبح وترك الظهر والعصر وصلى المغرب مثلا وترك العشاء والفجر وحكم هل ينطبق على حكم الكافر هذا؟ نعم نعم الا اذا كان. اذا كان اذا كان وما دام صلاه تاره ويسكت تاره هو حتى يتوه من عمله. زوجته؟ حتى من عمله يا سيدي. تطلق زوجته؟ لا استطاع ولي الامر كان عنده ولي امر عليها.